У Запоріжжі власник підвалу не дає доступу до приміщення та вимагає гроші за створення там укриття. Так вважає голова ОСББ п'ятиповерхівки за адресою проспект Соборний, 143 Леонтій Кулик. Чоловік каже, коли почалася війна, домовився із власником підвального приміщення Ярославом Касабовим створити там укриття для мешканців будинку під час лунання тривоги. Жителі там прибрали, поставили дивани та стільці. А тиждень тому під час сирени виявилося двері зачинували. Чинені зазначає Ломонті Кулик. Вже третій місяць ми користувалися, це е, його так стати, вже почало дармувати, і він почав е, витребувати е, гроші. Він сказав, хай мешканці з кожної квартири збирають по 100 гривень і так, стати, платять мені за оренду місяць. Так, це 16 тисяч, це він почав витребувати гроші. Ну це явно не неможливо. От. потім він мовчки взяв і замінив замки. Підвальне приміщення має два входи. Один із двору, другий – зі сторони проспекту Суборного. Всі вони нині зачинені. За словами жительки п'ятиповерхівки Наталії Чартушкіної, люди не можуть забрати свої речі. Речі ваші там залишилися? Так, да, у нас все там залишилось. Все. І додзвонитися, от дзвонили. Б... У мене там Допустим, я хотіла забрати лікарства, я не можу туди потрапити. 170 – це ось, де Пентагон, там є бомбоубіжище. Можете себе представити, з сумками біжать туди, з сумками біжать обратно. Голова ОСББ будинку зазначає, що до цього інциденту звертався до районної адміністрації міськради по Вознесенівському району. З ним намагалися теж говорити, але він на всіх чекає і сказав – хай мені платять гроші. Все. Я з цього приміщення нічого не маю. Власник приміщення Ярослав Касабов журналістам Суспільного Запоріжжя повідомив, що гроші за користування приміщенням не просив. Це моя частна власність. Вони три місяці там всі просиділи, щоб ви розуміли. А внутрі встановили таку помойку. Я от недавно приїжджав, читав, ну, знімати ці показання, щотчика. там така помойка. Ну хто вам сказав, що це підвал? Дайте час на собі, я і зробив з нього магазин. Я сосикав у мене два етажа, зверху теж мої. Прийдіть і заберіть я ж не прийдіть і заберіть свої речі. Якщо приміщення приватне, то його власник має право на свій розсуд вирішувати його долю, а також те, як ним користуватися, розповідає адвокат Дмитро Гладкий що стосується комунальної власності, є рішення міської ради від 2017-го року, який складає перелік найпростіших укриттів. І там є за адресами всі підвали, всі сховища, а також сховища радіоактивні, які в місті і які мають бути відкриті та надані для всіх мешканців». «Це підвал він входить в той список чи ні? Такої адреси безпосередньо в цьому списку я не знайшов, хоча звірявся. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит за роз'ясненням до районної адміністрації міськради по Вознесенівському району. Чекаємо відповіді у встановленому законом порядку. Дар'я Пасічник, Владислав Киясюк. Новини на Суспільному. Запоріжжя.